Понеділок, 12 дня, в центр вакцинації в середмісті Хмельницького на щеплення прийшло кілька людей. Хмельничанин Анатолій Проскурович каже, вакцинується третьою дозою. Я працюю на роботі, працюю з дітьми, і третя доза, за словами нашої медсестри і керівництва навчального закладу обов'язково, тому і вирішив. Лікарка мобільної бригади Людмила Хаба говорить, центр вакцинації через невелику кількість людей з 1 червня припиняє роботу, а всіх бажаючих вакцинуватимуть в амбулаторіях, каже перед початком ком війни за день щеплювалось 100-150 людей. Трошки йдуть, хто згадує, але все одно мало. Там в день чоловік 30-35. Лікарка говорить, зараз в центрі вакцинації є вакцини Pfizer та CoronaVac, та пояснює, в яких випадках слід вакцинуватись додатковою та бустерною дозами. Бустерна доза колиться через півроку від другої дози. Ну, два щеплення зробили, і півроку повинно пройти, не менше а додатково доза це таки певним категоріям населення, в яких є певні захворювання, знижений, знижений імунітет, тобто імунодефіцитні стани, онкологічні захворювання і так далі. Медична директорка Хмельницької інфекційної лікарні Нінель Марцонь каже, в ковідному відділенні закладу зараз лікується сім хворих. Двоє з яких знаходиться в реанімаційному відділенні в такому критичному стані, але це люди, яким вже 80 плюс і вони більше місяця, Ну вже був в них, скажем, важкий стан ще вдома. За її словами, в лікарні перебувають кисневозалежні пацієнти та переміщені з інших областей. Тенденція спаду захворювання каже Нінель Марцонь, як і минулого року спостерігається влітку. А тим більше, що в нас зараз більше випадків, коли в більш легшій формі протікає і такі люди перебувають вдома, тому що досить велика кількість отримала щеплення людей, а підвищується вже в осінньо-зимовий сезон». Нінель Марцонь каже, госпіталізація ковідних хворих на осінь та зиму може збільшитись, якщо люди не будуть вакцинуватись. Вакцинація вплинула позитивно, тобто люди стали в більш легшій формі переносити, особливо люди молодого і середнього віку. За словами директора Хмельницького обласного центру контролю за профілактики хвороб Миколи Габрикевича, від початку повномасштабної війни в області виявили 10147 тисяч випадків захворювання на COVID-19, одужало три 35 тисяч 53 людини, померло 124 людини. Щеплення від коронавірусної інфекції загалом зробило 44 тисячі 192 людини. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.